اليوم إن شاء الله لكم وصفة كتير روعة لانشون النباتي يلا بينا المشروم واحد كيلو اللي هو فريش هذا هو مغسول نضعه من عشرين إلى تلاتين دقيقة على النار بفضل دائما إنه إذا ما كان مغسول إنه إحنا نغسله جيد. نوضع الفطر في الخلاط أي نوع خلاط متوفر عنا ممكن نستخدم المعلب المعلب نستخدمه بدون طهي نغسله ونرفع الماء منه ممكن نغسله وبنوضعه مثل ما انتو شايفين بدون طهي نستخدمه يعني المرحلة الأولى بنستغنى عنها وهناك في بكتير بدائل أنا لكم عن كل البدائل، حديك كل البدائل لكل شي واحد كوب ماء ساخن على ستين غرام جيلاتين، ممكن ممكن نعمل بديل للجيلاتين نوضع النشا، ممكن نوضع بدل الماء الساخن ماء بارد، ونوضع بدل الجيلاتين نوضع نشا، نخلط المكونات كلها مع بعض، نطبخها تاني. لمدة عشر دقائق او سبع دقائق على بودة ممكن نوضع اي بديل موجود المهم انه يمسك الخليط كله على بعض. ممكن نوضع غراغار ستين جرام جيلاتين نباتي نوضعه تدريجيا مع التحريك عشان ما يكتل معنا. مثل ما حكينا نوضع ممكن النشا وبنحركه مع ماء بارد وبنرجع نطبخه ثاني بعد ما نطحنه. نعمل البنجر بناخد منه معلقتين طعام او معلقة طعام انا كترت كثير من البنجر انتم ممكن تاخذوا فقط معلقة بكفي انتم حسب ذوقكم باللون ممكن استخدام اي نوع سبغة بدل البنجر انا كترت بنجر انتم ممكن توضعوا فقط معلقة واحدة بنجر نضيف البنجر وبنضيف نص معلقة صغيرة بصل مجفف من عند العطار موجود نص معلقة صغيرة سوم مجفف من عند العطار أيضا نص معلقة صغيرة فلفل أسود ملح الهيملايا نص معلقة صغيرة أو حسب الزوب هو كتير مفيد وهذه هي الصويا نضيف قليل من الصويا هي أيضا اختياري نطحن جيد نوضعها بأي عبوة متوفرة عنا أي عبوة متوفرة عنا نستخدم العبوة ونضعها داخل العبوة ونضعها بالتلاجة لليوم الثاني. ضرورة ومهم نضعها لليوم الثاني بالتلاجة وهيك الزيادة ممكن نسكب في كوب بلاستيك موضوع كتير بسيط وسهل. هذا في اليوم الثاني خرجناها من التلاجة فيها كتير روعة مناسبة للكيتو دايت النباتيين ممكن تتخففوا اللون والطعم كتير كتير هو روعة وصويا صوص كمان عامل طعم كتير روعه الصويا صوص ممكن اضيفوه هو اختياري حسب زوكو مثل ما انتو شايفين كيف شكلها كتير هي روعه ممكن نوضحها الخبز الكيتو دايت او الخبز العادي حسب نظامكم الغذائي ممكن نوضح حمص ايضا الحمص مناسب ايضا للنباتيين نوضع خضار حسب زوج كتير روعة وكتير مميز الطعم روعة بالاخص للناس ما بتاكل لحوم الناس النباتية ولكن يعني اكيد مش حيكون نفس اللحم بالضبط لكن الناس الممنوعه من اللحوم النباتيين هو بديل رائع لا تنسوا تشتركوا بالقناه تعملوا لايك مع السلامه